27 лютого сьогодні згадуємо преподобного Авксентія, а також переставлення преподобного Костянтина, філософа, у монахах Кирила, учителя Слов'янського, також преподобного Марона, пустинника, чудотворця. Треба сказати, що святий Авксентій був родом із Сирії. Пізніше він перебрався до царгорода, де близько 440-го року був достойником при дворі імператора Теодосія Молодшого. Силою свого становища він намагався ревно служити своєму Спасителеві. Він провадив таке благочестиве життя, що удостоївся дару творити чуда і оздоровляти хворих. Та душі... Вибраний для Бога було затісно у цьому світі. Тому святий Авксентій пішов у Витанію, на гору Оксію, де мешкав у маленькій печері, двері якої завжди були замкнені, і лише через вузьке віконце міг він говорити з людьми. А люди горнулися до нього, приводили хворих, біснуватих, а він казав усім присутнім молитися і оздоровляв хворих, у великому смиренні святий Авксентій завжди говорив, що є лише знаряддям в руках Всевишнього. Дорогі в Христі, брати і сестри, пам'ятаємо, що кожен з нас також може бути цим знаряддям в руках Господа. Не те, щоби послужити убогій людині, на те, щоби помогти якомусь недужому, якомусь убогому. Пам'ятаємо, що Бог – Через наші руки, через наші серця сам іде до людини.